Ο χρόνο που χρειάζεται να βάλει ένα ρούχο πλυντήριο είναι ακριβώ ο ίδιο με να βάλει 10 ρούχα πλυντήριο. Όταν παίρνει τηλεφωνήματα σε υποψηφίου, χωρίστε τα σε κατηγορίε. Παράδειγμα, τηλεφωνήματα σε λίστα γνωστών. Ή τηλεφωνήματα σε επαφές που ήρθαν από διαφήμιση για ανέβρεση συνεργατών. Ή τηλεφωνήματα για πελάτε. Ή τηλεφωνήματα σε υπάρχοντε πελάτε. Ή τηλεφωνήματα συμβουλευτική με του συνεργάτε μα. Μπορείτε δηλαδή, να τα γκρουπάρετε αυτά και να τα έχετε ομαδοποιημένα. Μια και έχουμε διαφορετικά σενάρια, διαφορετικού τρόπου πάντων, για κάθε περίπτωση, μια συνήθεια παραγωγικότητα είναι να παίρνετε ίδια τηλέφωνα μαζί. Να κάνετε όμοιε δηλαδή δραστηριότητε, εργασίε μαζί, ομαδικά. Ή αν έχετε άλλε εργασίε που είναι παρόμοιε μεταξύ του, π.χ. αν γράφετε άρθρα για τον πρόξεση, αν βιντεοσκοπείτε βίντεο. Κάντε τα όλα μαζί, εστιασμένα, συγκεντρωμένα. Αυτό σα βοηθάει να είστε περισσότερο εστιασμένοι και να μην πηδάτε από τη μία εργασία στην άλλη. Γιατί συνήθω για την κάθε εργασία μπορεί να χρειάζεστε λίγο χρόνο έτσι για, να, για να ετοιμαστείτε και να μπείτε στο κατάλληλο mood. Οπότε, αν πηδάτε από τη μία εργασία στην άλλη, δεν θα μπορείτε να διατηρήσετε την ορμή σα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα που άκουσα εχθέ βασικά σε ένα βίντεο που έβλεπα στο YouTube, σχετικά με τον να ομαδοποιείτε τι εργασίε σα. Είναι λέω όπω πλυντήριο. Α πούμε, όταν ερεώνετε μία κάλτσα, δεν βάζει πλυντήριο μία κάλτσα. Τι κάνει. Μαζεύει τα σκουρόχρωμα και βάζει όλα τα σκουρόχρωμα μαζί. Ξέρει, όσα είναι. Δηλαδή, δεν θα βάλει ένα, δεν θα ελευθερωθεί το μπουζάκι, θα πάω να βάλω το μπουζάκι, μόνο, μετά θα βάλω το παντελόνι, μετά θα βάλω εγώ κάτι άλλο, το Έτσι, Όταν μαζευτεί με ποσόστο, τα κάνει όλα μαζί. Γιατί ο χρόνο που χρειάζεται να βάλει ένα ρούχο πλυντήριο είναι ακριβώ ο ίδιο που να βάλει 10 ρούχα πλυντήριο, 20 ρούχα πλυντήριο. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Εδώ δεν είναι το ίδιο ακριβώ, αλλά ο χρόνο που χρειάζεσαι για να προετοιμαστεί να κάνει την εργασία, να κάνει εξάσκηση στο σενάριό σου, να μπει στην κατάλληλη νοοτροπία, να έχει τη λίστα σου, είναι ο ίδιο είτε κάνει ένα τηλέφωνο, είτε κάνει 50 τηλέφωνα. Είτε κάνει μία συμβουλευτική, είτε κάνει πέντε συμβουλευτικέ. Είτε κάνει μία παρουσίαση, είτε κάνει τρει παρουσιάσει. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν μπορείτε να τα κάνετε ομαδοποιημένα. Ή παράδειγμα, έρχονται μηνύματα, emails. Απαντήστε όχι όπου τέρχονται, αλλά ορίστε συγκεκριμένου χρόνου μέσα στην ημέρα σα, π.χ. μία-δύο φορέ ημέρα όπου θα τα απαντάτε μαζεμένα. Δείτε λοιπόν ποιε εργασίε από αυτέ που κάνετε είναι ίδιε ή παρόμοιε και αποφασίστε να τι ομαδοποιήσετε. Οπότε στα τμήματα χρόνου θα μπορείτε να βάλετε τι ομαδοποιημένε αυτέ εργασίε. Άρα λοιπόν, έχετε ορίσει ότι α, από τι ε, 10 μέχρι τη 1 θα δουλεύω στη δουλειά μου και το έχετε χωρίσει και σε τμήματα 10 με 11, 11 με 12, 12 με μία, μπορείτε να πείτε ότι από τι 10 ε, ή να το έχετε χωρίσει σε μισά ώρα. Α, από τι 10 μέχρι τι 11.30 θα κάνω προσκλήσει. Από τι 11.30 μέχρι τι 12 θα πάρω 4 τηλέφωνα επακολούθηση. Και από τι 12 μέχρι τη μία θα κάνω δύο παρουσιάσει, παράδειγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορείτε να το ομαδοποιήσετε έτσι, ξέρω εγώ. Ή, ή μπορείτε να έχετε όλο το πρωινό σα αφιερωμένο σε προσκλήσει. Και να μπείτε θα κάνω τι παρουσιάσει, ξέρω εγώ, το απόγευμα. Ή θα έχω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τηλεφωνήματα μόνο για προσκλήσει. Και πέμπτη Παρασκευή θα κάνω μόνο παρουσιάσει. Μπορείτε πάλι να το ομαδοποιήσετε έτσι.